في جديد عليك الله وذكر الله تعالى ربي المعبود عسى الله يحفظ اللي جابه الله من بعد وده سهانينا رسمناها مبارك جيه المولود عسى الله على <تصفيق> دفرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكمر سعيد تعدى والعطاء ممدود، وامها بالفرح ليلاي سعد نور من خده، وفي جيلٍ تطايرنا، فرح والحال زود بزود، عساها تبر في اهله، والدنا الى جده، عليك الله وذكر الله، تعالى رب المعمود عسى الله يحفظ اللي جابه، الله من بعد مدته نينا رسمناها مبارك جيت المولود عسى الله يجعلها ذكرى لذنّ جيلا لن حبل لربه دايما ممدود تبر بوالدينه وصلاح شعى من خده مطالع السعد من طلعته والحال زاد بزود يا عزيز ما حدن بنت سعد تجي حبل لربها دايما مندود تبر <تصفيق> بوالدنا و صلاح شعمن قدت مو السعد من طاب والحال الحلزوب بجود فالخير الخير يا طيب عزيز ما حدن قدا رب تعالى ربي المعبود عسى الله يتقضي اللي